Moikka, mä oon Tiia ja mä työskentelen täällä Lahden Diakonialaitoksella Yhteisö Kärpänen hankkeessa yhteisökehittäjänä. Mun työhön kuuluu täällä Lahdessa Kärpäsen asuinalueen kehittäminen yhteisöllisyyden näkökulmasta. Eli käytännössä mä autan alueen ihmisiä rakentamaan heidän lähiyhteisöstään mielekkäämpää ja viihtyisempää paikkaa elää ja asua ja toteuttaa semmoista merkityksellistä elämää siinä omassa lähiyhteisössä. Moikka, mä oon talon Niina ja kolmannen vuoden sosionomiopiskelija läpi ammattikorkeakoulusta. Miten sä Niina innostuit suorittamaan opintoja täällä osallisuuskorttelissa ja mikä opintojakso sulla oli kyseessä? Kyseessä oli tällainen opintojakso kuin Civic Activity, joka mulla oli jäänyt äitiysloman takia välistä ja sitä ei nyt sitten enää läpi. Tarjonnasta löytynyt, niin jouduin sitten kehittelemään niin vaihtoehtoista tapaa suorittaa tätä opintojaksoa. Ja tähän opintojaksoon kuuluu olennaisena osana tämä vapaaehtoistyön osuus. Ja sitä lähdin sitten Dilalta selvittelemään, että missä voisin sitä sitten tehdä, ja päädyin tänne 1 plus 1 mentoritoimintaan vapaaehtoiseksi. Mutta tästä vapaaehtoistoiminnasta saa vain sen kaksi opintopistettä, joten vielä kolme siihen tarvitsin sitten lisää. Ja sitten Mulle ehdotettiin itse asiassa sieltä niiden mentoritoiminnan valmentajien toimesta, että jos lähtisinkin tähän osallisuuskortteliin sitten suorittaa ne loput opintopisteet. Ja sieltä mulle sitten itse asiassa tarjottiin kolmea eri vaihtoehtoa, että mikä mua kiinnostaisi ja niistä kiinnostamiin sitten oli niin tämä yhteisökärpäinen hanke ja korttelivalmennus. No mitä tämä opintojakson suorittaminen konkreettisesti tarkoitti sun kohdalla? No mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä lähdin mukaan tähän korttelivalmennukseen, että ihan käytännössä osallistuin aina näille valmennuskerroille. Ja mun tehtävänä siellä oli niin havainnoida tätä valmennusprosessia ja sitten kirjata sitä niin ylös. Ja sit matkan varrella tämä muotoutui niin, että mä siitä sitten niin kirjoitin sen, tän niin sellaisen valmennusmallin, joka on nyt sitten sellainen raaka tästä valmennus mallista ja prosessista ylipäätänsä. Ja sitten myös loppunäyttönä tein sellaisen blogiteksti, joka julkaistiin sitten tuolla Dilan nettisivuilla. Ja siinä sitten vähän kuvasin tätä, mitä se oli sitten merkinyt näille valmennuksen osallistujille ja millaisena se oli näyttäytynyt se koko valmennus sitten. Mitä tiiä, sitten sinun työsikannalta kannalta tarkoitti se, että mä olin suorittamassa näitä opintoja tähän työelämässään? No mä sain tosi paljon ihan semmoista konkreettista apua ja hyötyä siitä, että sä olit mukana tätä korttelivalmennusta havainnoimassa. Ja tuota, kun me eka kertaan niin pilotoitiin tätä korttelivalmennusmallia, niin oli tosi mahtavaa, että siellä oli joku, joku havainnoimassa ja kirjaamassa tosi tarkkaa ylös, että mitä siinä ryhmässä ja siinä valmennuksessa tapahtuu. Et sitä mä en olisi pystynyt tekemään, koska mä keskityin sitten sitten siihen ryhmän ohjaamiseen ja tuota, myös se blogiteksti joka julkaistiin nila nettisivuilla niin se on mun mielestä hieno kuvaus siitä valmennuksen merkityksellisyydestä niille osallistujille ja mä uskon että se kannustaa myös uusia osallistuja mukaan jatkossa tähän meidän korttelivalmennuksemme No kerro vähän, että minkälaiset asiat olivat sulle merkityksellisiä tällaisessa suoritustavassa ja miten sinä onnistuit niin tosi hyvin? No, kyllä mulle niin sopi tosi hyvin tällainen tapa suorittaa opintoja, tällainen hyvin käytännönläheinen, että pääsee ihan sinne työelämään ja jotenkin tosi ihanaa oli se, että pääsi kohtaamaan asiakkaita ja niin kiinni sinne asiakaspintaan. Että Jotenkin se motivoi niin kuin ihan eri lailla. Sitten tosi laajasti tässä niin kuin matkan varrella perehdyin erilaiseen lähdeaineistoon ja teoriatietoon, ja sitten sitä pääsi hyvin soveltaa tässä käytännössä, että koko ajan oli sitä peilauspintaa, mihin niin kuin peilata sitä hankittua teoriatietoa. Ja sitten tietysti yksi tärkeä osa oli niinku siinä tässä ohjaajana, että jotenkin annoit tosi vapaat kädet ja niinku luotit, mutta sitten kuitenkin tarvittaessa niin sain neuvoja ja tukea. Ja mun mielestä meidän yhteistyö toimi tosi hyvin tässä. Mitä hyötyä sä ajattelet, että tästä kokemuksesta voisi olla sulle tulevaa työelämää varten? No kyllähän tämä vähän avasi silmiään siihen, että mitä sitä oikeasti niin haluaisi sitten tehdä, että jotenkin tosi innostunut on tällaisesta hanketyöskentelystä ja sitten jotenkin tässä ymmärsi niin tavallaan sen teoriatiedon ja käytännön yhdistämisen, että miten tärkeää se on, että jos tavallaan perehdyt vaan teoriaan, mutta et pysty viemään sitä ollenkaan käytäntöön, että miten se silloin jää niin vähän irralliseksi, että se jotenkin niin korostui tässä tosi hyvin. No miten... Sä, Tia, ajattelet, että tällainen suoritustapa valmistaa opiskelijaa sitten työelämää varten? Mä ajattelen niin, että varmasti tämmöinen kokemus ihan tämmöisestä oikeasta prosessista ja siinä työskentelyssä niin antaa semmoisia valmiuksia ja varmuutta opiskelijalle tulevaisuutta ajatelle. Ja se, että opiskelijana pääsee ohjatusti ja tuetusti harjoittelemaan niin se on myös aika semmoinen herkullinen tilanne, että ei tarvitse olla vielä valmis, vaan voi tuota oikeasti saada tukea ja neuvoja sitten siihen matkan varrelle. Ja myös semmoinen oppi siitä, että miten tämmöistä valmennusmallia lähdetään kehittämään alusta asti, niin mä luulen, että tämä on aika ainutlaatuinen tilaisuus, että pääsit tämmöiseen mukaan ja uskon, että siitä on varmasti sulle jatkossakin hyötyä. No, mitä sä haluaisit sanoa sitten niille työkavereille, jotka miettii niin kuin opiskelijan ottamista osaksi tiimiä että suorittamaan näitä opintojen osallisuuskortteissa, niin mitä haluaisit teille sanoa? No, minä voi tietysti muuta kuin hyvin lämpimästi suositella, että ottakaa ihmeessä rohkeasti opiskelijoita mukaan, mukaan tekemään oikeita työtehtäviä ja antakaa heille vastuuta, että siitä hyötyy sekä opiskelija että työnantaja. Ja Työpaikkaohjaajana minä koen, että aina itsekin oppii jotain uutta, kun ohjaa opiskelijoita. Ja myös se semmoinen tähän prosessiin liittyvä vuoropuhelu, mitä me käytiin keskenämme ja sitten myös labin opettajien ja osallisuuskorttelin työntekijöiden kanssa, niin se jotenkin syvensi koko tätä prosessia. Eli tuota, se oli tosi semmoista antosaa ja ajatuksia herättävää. Ja työpaikkaohjaajana mä koen, että opiskelijaohjauksen se aika, mitä mä käytin, niin mä sain sen kyllä moninkertaisesti takaisin, että se hyödytti niin paljon mua tässä hankkeessa etenemisessä ja tässä, tässä uh, korttelivalmennuksen kehittämisessä. Ihan kiva kuulla. No, miten sä ajattelisit, että jos sä mainostaisit näitä opintoja, mitä voi osallisuuskorttelissa suorittaa, niin miten sä mainostaisit niitä toisille opiskelijoille, jotka ehkä miettii, että lähtisikö tällä tavalla toteuttamaan opiskelu. No ehdottomasti kyllä niin suosittelen tällaista tapaa niin toteuttaa niitä opintoja. Että... Siis tästä saa mun mielestä paljon enemmän ilti kuin tavallisella opintojaksolla. Ja oppii ihan erilaisia niin kuin, taitoja, mitä siellä tavallisella opintojaksolla. Että, niin itsekin tässä niin sain myös niin kuin, ohjauskokemusta ja vuorovaikutustaitoja pääsee kartuttaja ja just se ihmisten kohtaaminen ja muutenkin niin kuin, yhteistyötaidot ja paljon kaikkia sellaisia työelämässä niin kuin, tarvittavia taitoja. Että mun mielestä tosi sellainen niin kuin, laaja se, mitä tästä niin kuin, saa. Että, että ei voi kuin suositella, että rohkeasti mukavaa.